السلام عليكم ازيكم عاملين ايه انا امل ودي قناتي قناه امل وعائلتها النهارده هنعمل البيتزا حاجه كده التحويشه بتاعه الثلاجه انا بسمي البيتزا تحويشه التلاجة. كل حاجه كده مركونه كده على الثلاجه كده وعلى جنب بنطلعها بنعمل بيها عجينه وبنعمل بيتزا وبتطلع بيتزا بيتزا بيتزا هايله يعني ولا بيتزا هض ولا بيتزا بلس ولا اي بيتزا هي بيتزا امل وعائلتها تعالوا بقى كده نشوف المكونات ازاي وهوريكم ازاي نتحوشنا كده من البيتزا وعملنا كذا نوع من انواع البيتزا وكذا نوع حشوه يعني كذا حشوه كده هنصلي على النبي بقى وهنقول بسم الله هنجيب الاول 3 كوبايات دي. انا هنا مضاعفه الكميه بس الكميه بالمقادير بالظبط 3 كوبايات دي مع كوبايه ميه دافيه مع معلقتين آه خميره مع, مع 3 معالق سكر آه مع رشه ملح تمام دي المقدير بالظبط انا هنا ضعفت الكميه انت عايزه تضعفيها وتقللي علي راحتك لما نيجي بقي نعجن انا هنا بعجن بايديا ونفس الحكايه لما بتعجني في العجان بنحط نحط الميه نحط الميه واحده واحده لان دي بيختلف من حاجه لحاجه انا هنا بستعمله دي اللي هو متعدد الاستعمالات دي بيختلف من من من بعضه يعني مش كل دي بياخد نفس كميه الميه في دي بيحتاج اكتر في بيحتاج اقل اقل من كوبايه الميه فوانت بتعجني حطي الميه حاجه بحاجه ما تحطيش الميه كلها مره واحده هتلاقي الدنيا صااصت هي محتاجه وهنحط ربع كوبايه زيت اي زيت عندك زيت نباتي زيت, زيت زيتون اي زيت موجود عندك هنبدا بقى نعجن يعني هنا بعجن بايديا تمام واحط الميه مقدار مقدار هنعجن حوالي عشر لخمستاشر دقيقه كده بايدك بقى شويه رياضه بقى وشويه نشاط يعني إيه هتعجنيها لغايه ما تلم معاكي وتبقى عامله زي الاستك كده تبقى طريه كده وناعمه كده وتشتيها كده تبقى عامله زي الاستك تبقى لذيذه كده تمام إيه طبعا لو عندك عجان هيبقى الموضوع اسهل واسهل ا إيه تقريبا المقطع ده اتعمل تغي... مرتين ما علينا يعني مش مهم يعني هتبدا بقى تعجني لغايه ما العجينه تلم معاكي ولو احتاجت ميه او رشه دي حطي حاجه بسيطه قوي ما تحطيش كتير هنا المقطع ده انا حاطاه بصراحه قصدي لان بنتي يعني انا سبتها ثواني كده بعد ما خلصت لقيتها عامله مقطع كده هي بتعجن بيتزا يلوح قلب امه يلوح قلبي ايه ده صغننه ازاي بتعكن كده بص وخدت حته عجينه مني وزودتها ميه بص الميه كتيره ازاي كتير قوية. جانيتها. سيبوها. سيبوه سيبو لبنتي فرصتها سيبوها. لا لا وبت... بتقول يعني لو... بتوشوش يعني بالراح يعني. عشان ماما ما تسمعش. نديها فرصتها. نديها فرصتها. هي أخرتها تعمل بيتزا برضو. مرسية فريدة على المكتبة مرسية حياتي حياتي حياتي حياتي. نيجي بقى في العجينه تاني خلاص انا خلصتها كده هلمها بقى وفي نفس الطبق اللي انا عجنت فيه هحط شويه زيت واحط العجينه واسيبها تخمر وقت التخمير يا جماعه بيختلف من وقت لوقت يعني الصيف غير الشتا ودرجه حراره المطبخ يعني في الصيف ممكن تلاقي ربع ساعه وخبره في الشتا ممكن توسع ساعتين تخمر هنيجي بقى هنا في الحشوه حطيت اول حاجه مع حته زبده ممكن تحطي زيت عادي وبصلايه هنا بقى انا بعينه لحمه مفرومه كل ما تجيب لحمه مفرومه بعين كده معلقه او معلقتين على جنب بيتكون لي شويه كده بحتاجهم بقى, بقى بيتزا اي حاجه انا عايزاها في وقت الزنقات تمام هحط بقي علي اللحمه ملح وفلفل كانك بتعصجي لحمه خلاص لغايه ما تستوي واركنها علي جنب هنا برضو جيت عندي هنا صدر فرخه قطعته شرايح زي الشاورما مع حته زبده ومعلقه توم باودر معلقة بصل باودر وفلفل اسود وملح وشويه بهارات البهارات طبعا اللي بتحبيها تمام وقلبتهم كده لغايه ما اتشوحوا مع بعض يا هم دقيقتين ثلاثه بيستو لان انا مقطعههم رفاية قوي وخلاص ديت ثاني حشوه هنحطها على جنب في نفس الطاسه برده اللي انا عملت فيها اللحمه والفراخ حطيت حته زيت وحطيت فص توم في كام جمبريه كده عينهم على جنب كده بعيدا عن ايدي الناعمه اللي عندنا وحطيتها بالراس انا حطت الراس عشان بس تاخد طعم الجمبري كله لان الراس بتبقى فيها البطارخ كده وحاجات كده وحطيت عود رزميري وقلبتهم كده يدوب دقيقة اقل من دقيقة وخلاص برضو نفس الحكاية مع شوية ملح وفلفل وكمون وبس وادي الجمبري على جنب طبعا ما تحطيش الرز في في البيتزا احنا هنحط الجمبري بس ديت صلصه البيتزا اه انا عاملاها الطماطم اه مع فص ثوم مع شويه اه اه زعتر وتصبيكو تبيها برده على جنب هنا خلاص العجينه خمرت معايا ما شاء الله تضاعفت اه موضوع الخميره لو انت مش متاكده من الخميره بتاعتك خلي الخميره والميه الدافيه والسكر اعمليهم على جنب ما تحطهمش على العجينه لكن انا الخميره ديت بستعملها بقى لي فتره فانا واثقه فيها فعشان كده حطيتها على طول على الدقيق انا هبدا بقى اعجن سوري الكاميرا كانت جايه على جنب كان ابني بي... اللي بيصور الفيديو فتقريبا سي... كان سرحان يعني وانا بعمل العجينه وطبعا هتلاقوا ايد بنتي في الفيديو كله محدش يعوض دعوة بايد بنتي يعني خلوها تعجن زي ما هي عايزه على راحتك يا ديدا على راحتك يا حبيبتي اا أه... هنا بقى بنعمل الحشوه اول بيتزايه هنا الحشوات بقى تختلف يعني ما تلتزموش بالحشوات اللي انا بعملها يعني اللي عندك اعمليه هنا إن انا حطيت لحمه مفرومه وزيتون وجبنه موتزاريلا شيلي رجلك يا فريده عشان نعرف ما مفيش فايده هلاقيها فوق البيتزا نفسها هنا بقى جبت واحد بقى كبير أه صاج كبير عندي وفردت العجينه وادي بقى الكبيره بقى ديت حطيت برضو الصلصه على فكره انت ممكن ما تستعمليش الصلصه اللي انا عملتها انت ممكن تجيبوا صلصه جاهزه وممكن تحطوا كاتشب لو بتحبين الكاتشب ممكن تحطوا مايونيز يعني في كذا وصفه تانية اللي انت تحطيها بدل الصلصه مش لازم صلصه هنا بقى الجمبري انا قطعت كل جمبري يعني كده حتتين ثلاثه طبعا عشان ما حدش يعني كده الناس هتاكل نص مش هتاكل ده هم خمس ست جمبريات يعني حطيتها كده وحطيتها في النص والنص التاني بقى حطيت عليه لحمه وفراخ تمام? يعني عملت بقى عشان بيتزا كبيرة يعني عم نص نص بيت جمبري ونص لحمة وفراخ. وبعدين حطيت الزيتون تاني وحطيت الجبنة. ديت افكار الحشوات لكن انت ممكن تغير الافكار التانية خالص. صحيح يا أيوة ماما? ابن يونس سألوك اي أيوة يا ماما. هنا حطينا الجبنة. جبنه موتزاريلا في جبنه موتزاريلا يا جماعه عشان الناس بتقول عليها فيها غاليه انت ممكن تجيبي جبنة موتزاريلا بتبقى بالكيلو مش لازم الماركات الغاليه يعني الحاجات الغاليه كده في بالكيلو في ناس بتبيعها اونلاين على على الفيس بتبقى حلوه قوي ومتجربه يعني هنا اخر واحده بقى عملتها بالصلصه محدش دعوه ان انا بستعمل ايدي ايدي انا نظيفه انا قاعده في البيت. يبقى ايدي دي انضف من الصين يعني بصراحه وهنحط هنا الفراخ وهنحط برضو الزيتون والجبنه وهنسويها على اعلى درجه حراره عندك في الفرن يكون الفرن دلوقتي دلوقتي الفرن شغال تحطيها بقى على اعلى درجه حراره في الفرن يا الوشر هتلاقي تحت استوت خدت لون يبقى كده خلاص هي استوت تمام بصوا هنا الجبنه جمدت لان انا بحط بجيب الجبنه اللي هي بالكيلو وبحطها في الفريزر وهي دي بقى البيتزا تمام يبقى التسوية هتحطي هتساوي طبعا <hesitation> آه تفتحي الفرن قبليها على اعلى درجة حرارة عندك في الفرن تفرق من فرن لفرن يعني انا عندي اعلى درجة ميتين وتمانين فانتي اعلى درجة عندك وتحطيها اول ما تلاقي اللون اتغير من تحت يبقى كده البيتزا خلاص استوت وتاكليها بقى بألفين بقى وعشرين لف مع شوية كاتشب مع شوية مايونيز مع اي حاجة مع متنسيش البيبسي عشان البيبسي ده اساسي جنب البيتزا ايوه, أيوة ولا للدايت لا للدايت ايوه هو ده هو اللون ده اه اه ده ايه يعني شوفوا فريده في الفيديو ويونس معايا على على الصوت وهي البيتزا حلوه جدا وعلى فكره حلوه قوي في الصيف بقى النوادي بقى والمصايف والحركات بقى والخربات والزهق بقى حوشي بقى كل شويه حاجه كده في الـ في الـ عندك في التلاجة معلقتين لحمه مفرومه سدر فرخه جمبريه واحده ولا اتنين هتلاقي الموضوع اتلم ويوم ما تزهقي ومش عايزه طبيخ طلع ده كله اعملي احلى بيتزا